Муніципальний транспорт Запоріжжя від сьогодні працюватиме на півгодини довше. Завершуватиме свою роботу о 23-й. Це пов'язане зі скороченням комендантської години, яка діє до опівночі, повідомлено на сайті Запорізької міськради. Галина Сергєєва – пенсіонерка, через маленьку пенсію змушена працювати. Каже, у ранковий та вечірній час на маршрутах між центром і віддаленими районами міста бракує пасажирського транспорту. Транспорт рідко ходить вечора. Люди на працю їдуть на завод на 7 часів, а маршрутки от з пісків, з центру не дуже ходять. Ось да. В цьому вже треба роботи. Я живу в Хортицькому районі. 39-й ходить дуже повільно, дуже рідко. Чому? Тому що він тільки один, цей транспорт, на простець. Через весь город до Хортицкого района. Треба передивитись розклад рухів. Днем они почти пустые ходят, а когда вот люди с работы, и до работы едут, они тогда вообще, их не видно даже трамваи. Сильно полные, их нет, люди тут стоят и ждут. 14 й -е, иногда бывает, что вообще не ходят, не вижу я. Вот тут стою я и часто не вижу их. Через війну пасажиропотік у вечірній час значно зменшився. Після сьомої години вечора маршрутні таксі рухаються містом майже порожні, каже виконавчий директор компанії-перевізника Леонід Фельський. Разом із тим п'ять міських маршрутів цього підприємства також подовжать графік роботи. «Вийшли трохи, як то кажуть, пощіпані, але живі з карантину, хоча карантин продовжується. Але збільшення тарифу дало нам, ну, як можливість, мабуть, ще жити. Приватні транспортні компанії самостійно вирішуватимуть, чи подовжувати графік роботи, каже водій 80-го маршруту Михайло. Навіть якщо маршрутки трохи раніше закінчують, комунальний транспорт іде ввечері, в будь-який район міста, ми обслуговуємо метро. Ми, от, поки вони не закриваються, ми обслуговуємо до восьми вечора. тобто вивозимо. Ну і трохи вже вивезти, а поки приїдемо, вже повернемося до початку 10-го. При подовженні графіку роботи на півгодини кількість комунальних транспортних засобів на маршрутах не збільшиться, сказав заступник начальника міського управління транспортного забезпечення Олександр Кухарєв. Ольга Ларіонова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.